والإبن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمه وبركته من الان الى الابد امين كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه بدايه شهر كيهك النهارده زي ما سمعنا انجيل هذا الصباح المبارك وهو الجمعه الاولى من شهر كيهك المثل اللي قاله السيد المسيح مثل الراعي الصالح عايزين ناخد منه بسرعة كده في عجالة الشخصيات اللي قالها السيد المسيح طبعا أبرز وأهم شخصية هي شخصية الراعي الصالح وصفات هذا الراعي الصالح أولا أنه صالح وليس فيه شر ولا فساد ولا فيه أي شيء لأن الراعي الصالح هو ربنا يسوع المسيح وأيضا يتمثل الراعي الصالح في كل خادم أمين وكل أكلوس أمين يتمثل بربنا يسوع المسيح فتظهر فيه صورة الراعي الصالح وإن كان هو غير أمين بحسب الخطية والطبيعة اللي ورثها من الخطية لكن صار أمينا بسبب أنه قبل الإمام بربنا يسوع المسيح وسكن فيه روح الله قبل موهبة الكهنوت أو قبل الخدمة التي قدمت له من ربنا يسوع المسيح وصار في طريق الرب منكرا ذاته حاملا صليبه تابعا للمسيح فتمثلت فيه صورة الراعي الصالح، الراعي الصالح ايضا يبذل يبذل ذاته عن الخراف لم ياتي ليبذل الخراف عنه بل ليبذل نفسه من اجل الخراف لا ان يميت الخراف لاجله زي الملوك الملوك تلاقيهم بيعملوا ايه؟ بيجمعوا حواليهم حاشيه وجنود بيدافعوا عن الملك ويموتوا من اجله لكن هذا الراعي الصالح في محبته جاء ليبذل نفسه عن خرافه. وعلم هذه الخراف هي ايضا بعد ان قبلت الايمان بي ان تبذل انفسها ذبيحه حيه مقبوله امام الله في عباده وتسبيح وعمل الخير وايضا تسفك دماءها لاجله وتحسبها ان هي عنده محفوظه. ناظره الى الاكليل السمائي ليس للم... للاكليل الارضي. الراعي الصالح احبائي ايضا لا يبحث عن مجد او عن اجر لا يبحث عن مجد ولا عن اجر لان في شخصيتين تانيين هنسمعهم هو السارق واللس ادي السارق ده واحد او اللص والاجير ده الشخصيه التانية ودول بيبحثوا عن ايه عن المجد والسلطه وعن المال وعن ممتلكات العالم والاجر لكن الراعي الصالح في الحقيقة لا يبحث لا عن مجد ولا عن أجرة جبتها منين ده هو ليه كل المجد أه هو ليه كل المجد لكن هو لا يبحث عن هذا المجد هو قال كده بلسانه مجدا من الناس لست أطلب ونلاقي أن ربنا يسوع المسيح لما كان يعمل معجزة كان يتوارى لأنه في الموضع جامعة لأنه مش عايز مجد ولا كان يطلب أجرة لأنه كان يقول يصنع خيرا صنع خيرا بلا أجرة صنع تدبيرا بلا مال لم يضع في حسبانه المال بل وضع هذا المال في يدي صارق وهو يهوذا، سرق المال هو ربنا مش همه أنت مش همك الفلوس أقول لك لا أنا لم آتي لأجل المال ولا الفلوس ولكني أتيت لأجل النفوس وهذه الميزة الرائعة والمهمة التي في الراعي الصالح انه يطلب النفوس، لا يطلب مجدا ولا يطلب مالا، بل يطلب خلاص كل نفس، ويسعى لخلاص كل نفس، ويعلم تلاميذه يقول لهم مجانا اخذتم مجانا أعظم مجانا اخذتم مجانا أعظم لا تبحثوا وراء المال. قال فاعل مستحق اجرته ما تخافوش انا هكفيكم. حين ارسلتكم بلا مزود ولا عصا ولا مال ولا اي شيء هل اعوزكم شيء قالوا له لا لم يعوزنا شيء قال لهم خلاص مجانا اخذتم مجانا أعظم انا ادبر ما تحتاجون اليه من ماده داخل الكنيسه وداخل بيوتكم فالراعي الصالح يا احبائي لا ينظر الى المال ولا لا الى المقتنيات ولا الى الصندوق بل ينظر الى النفوس التي تحتاج الى ايه الى الخلاص يبحث عنها في كل مكان يبذل من اجلها الغالي والرخيص لاجل رجوع هذه النفوس الى الحظيره لكي تكون راعيه واحدا لراعٍ واحد. هذه هي ميزات بسرعه كده طبعا الموضوع اطول من كده. الشخصيه الثانيه اللي سمعناها اللص او السارق. هذا اللص او السارق للاسف هو خادم موجود داخل الكنيسه او آه او واحد مسؤول ولكنه يسرق مجد الله لنفسه. يسرق مال الله لنفسه لا يجعل المجد يرجع الى الله بل ياخذ المجد اليه لكن المسيح يعلمنا ان احنا نتوارى ونجعل مجد الله يزيد زي ما يوحنا قال قال ايه ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص هذا نسان حال كل انسان امين لكن كل انسان لص وسارق يبحث وراء المجد والشهره ولأن الناس تشاور عليه وأن الناس تقدم له الاحترام والتبجيل الشديد زي ما قال عن الكتبة والفريسيين بيلبسوا هدوم كده واسعة ويعرضوا عمامهم ويطولوا أهداب ملابسهم ويقولوا للناس ايه ادعونا سيدي سيدي الحق أقول لكم لقد أخذوا أجرتهم إن كانوا قد تعبوا فقد أخذوا أجرتهم الشخصية الثالثة عشان وقت الأداس يعني الأجير هذا الأجير لا تهمه طبعا النص برضو ما بتهمهوش النفوس بيهمه المجد والكرامة فقط الأجير بقى ما بتهمهوش برضو النفوس بتهمه الفلوس الأجير يبحث عن إيه؟ عن أجرته لا يبحث عن أي شيء إلا أجرته في نهاية اليوم كل ما يهمه أن يأخذ أجرته ان لم ياخذ اجرته يحس ان اليوم ضاع ايه؟ ضاع بلاش، لكن الراعي الصالح زي ما قلنا بيعمل ايه؟ هو يبحث عن النفوس واليوم الذي يضيع بلا خلاص للنفوس قد ضاع من حياته. الراعي الصالح يبحث عن كل نفس لا لاجرة ولكن لاجل خلاص هذه النفوس. في شخصيه بعد كده هي الغريب. وشخصية تانية الذئب. الشخصيتين دولة واحد. بس الذئب هو ظهور للشخصية الأولى في شخصية تانية، يعني إيه؟ الغريب هو الشيطان. وهو اللي بيحارب مملكة الله. هو الذي يقول يصنع شرا. كما أن المسيح يقول يصنع خيرا، ده يقول يصنع شرا. ويطلب هلاك النفوس وليس خلاصها. يستخدم اناس يبدو انهم حملان ولكنهم ايه؟ ذئاب. هذه الذئاب الخاطفه الشريره التي تاتي في صوره حملان يعمل فيها ابليس لاجل اهلاك النفوس ولاجل حرمانها من ملكوت السماوات. يعمل فيها بكل قوته لانه كما ان الروح القدس والسيد المسيح والثالوث القدوس يعمل في النفس التي تشتهي خلاص النفوس والتي تشتهي ملكوت السماوات هكذا أيضا إبليس يعمل بقوة في النفوس التي تشتهي مال العالم وأمواله وأمجاده فتهلك معها أيضا نفوس كثيرة وتخطف هؤلاء كثيرين على مدى الأجيال الطويلة لو رجعتوا لتاريخ الكنيسه تلاقوا كتير من الذئاب التي في سوره حملان. مالين الكنيسه براها وجواها وللاسف ان هم بيكونوا اغلب الظن من الخدام القائمين على الكنيسه. طبعا ربنا الراعي الصالح من صفاته اللي انا سبتها في الاخر عشان اذكرها انه يقف امام الذئب ولا يهرب. قد قد يكلف هذا حياته لكنه لا يتراجع كما عمل ربنا يسوع المسيح وقف امام ابليس في حرب شديده هزمه من ناحيه كل الامور والحروب اللي بيتحاربها الانسان او الثلاث حروب اللي بيتحاربها الانسان في التجربه على الجبل شهوه الجسد شهوه العين تعظم المعيشه وهزمه ايضا على الصليب والابليس تركه الحين ما عرفش يوقعه في اي حاجه لانه قدوس بلا خطيه وليس فيه فساد ولا خطيه ولا شيء لانه هو ابن الله القدوس قالوا على الصليب واراد ان يسحقه سحق جسده ولكن المسيح سحق راسه وسحق سلطانه واعطانا سلطانا ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه للعدو لكن الاجير قيل عنه في الكتاب انه ايه؟ يهرب ويترك الخراف فكل انسان يخاف على اجرته في الخدمه سواء كانت مال او سواء كانت كرامه او سواء كانت اي شيء ويتراجع عن مقابله الذئب ويتراجع عن الحرب مع الذئب ويتراجع عن فضح الذئب هذا الانسان اجير وليس راعيا هذا الانسان اجير وليس راعيا. يعني. طب انت بتقول لنا الحكايه دي ليه ما تروح توعظ للكهنه ولل وللخدام جيلنا احنا بتقول لنا احنا ليه كده؟ عارفين ليه بقول كده؟ لان في شخصيه اخيره يمكن انتم ما خدتوش لبالكم ليه في شخصيات ثانيه اتقالت؟ ها؟ في شخصيه واحده فاضله، الخروف! الخروف! هذا الخروف هو انا وانت. وهذا الخروف الذي جاء من اجله الراعي الصالح وطلبه ليعيده الى حظيرة من حظيرة الموت الى حظيرة الحياة ويهب حياة ابدية هذا الخروف هو من يضع للراعي الصالح عينيه عليه ليلا ونهارا طالبا خلاصه حتى لو هو غبي حتى لو هو مشي بعيد عنه يفضل يطلبه حتى لو هو مش فاهم اين هي الحياة ولا يعرف يميز الحياة من الموت عمال ياكل في البرسيم يفضل الراعي الصالح يطلب خلاص هذا الخروف هذا الخروف هو محور الصلاع ما بين الغريب اللي هو إبليس وما بين الراعي الصالح عشان كده إحنا نمثل هذا الخروف فيجب أن يكون هذا الخروف يقظا لصوت الراعي وده اللي قاله المسيح في بداية المثل الخرافي تتبعني لانها تعرف صوتي واما الغريب فلا تتبعه لانها لا تعرف صوت الغرباء الجدع اللي يميز صوت الراعي الصالح في وسط الاصوات الكتيره كانوا الرعاه بيقولوا كده زمان يكدسوا الخرفان بتاعتهم في مكان واحد وكل مجموعه عارفه صوت ايه الراعي بتاعها اول ما الراعي ينادي كده كل الخراف بتاعته تطلع على طول وتميز الخروف الغبي هو اللي يمشي ورا راعي ايه راعي اخر ورا غريب. يا احبائي يجب ان نستيقظ ولا نكون اغبياء في كلمه الله بل نكون فاهمين عارفين سامعين عاملين بكلمه الله لا ناظرين وجه خلقتنا في مراه التي هي كلمه الله ونمضي وننسى ما هو ننسى حالنا وننسى شكلنا ابشتم بحلف بكذب عشان دي امور الحياه وبمشي في اي حتة وممكن اقدم رشوة واعمل اي حاجة لان ده ايه لان ده اسلوب الحياة دلوقتي انا هعمل ايه هاكل واشرب منين ونسي ان له راعيا صالحا يهتم باصغر تفاصيل حياتك هذا الراعي الصالح لا يهتم فقط بخلاص نفسك بل يهتم بسلامك يهتم بأمانك يهتم بطعامك بلباسك هو اللي قال كده بشرط انك تطلب ملكوت الله بالرو وهذه كلها تعطى لكم وتزاد لإلهنا كنا مجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد أمين